وتخصصي هو النساء والولادة. والبلادة هذا التخصص شاق على النساء وغالبا ما يكون مستواهم ضعيف فيه نحتاج كثيرا للرجال في هذا التخصص فهل يوجد لي العمل في هذا التخصص مع العلم أنني شخصيا غيور جدا ولا أرضى لأهلي أن يخفوا على رجال وإن كان في تخصص باطنية أو جلدية فأفتونا جزاكم الله خيرا على كل هذا التخصص خطير. يخشى منه على الرجل شر فيه ولكن إذا دعته الضرورة لا بأس لكن إذا النساء فهو لن ينبغي إذا النساء وإجتهد في تعليم النساء لهذا الأمر يكون أولى وأنفع للنساء وأبعد عن الشر ولكن قد تدعو الحاجة إلى تخصص الرجال فلا يضر